Художник Роман Мінін, витвори якого, представлені в галереях Норвегії, Бельгії та Франції, презентував свою творчість у Запоріжжі вперше. В експозиції 17 картин та 3 скульптури, створені протягом 20 років. Одна з відвідувачок Катерина Сиваш радіє, що нарешті побачила їх на власні очі. Виставка дуже енергетично щедра, адже вона насичена яскравими кольорами, дуже теплими, які водночас не викликають в тебе пошуття втому від того переглядання. Він фактично відображає у своїх роботах різні боки реальності шахтарів, але при цьому роботи є сонячними, яскравими, насиченими. Побачив своє відображення у картині "Атюди тополь" відвідувач виставки Сергій. Каже, іноді після важкого чергування у лікарні відпочиває на природі. Найбільше мені сподобалася картина, на жаль, вона без назви, но мені відчувається немножко тепла гру, знаєте, від робочого, який возвращается зміни в окружении природы, находится один, идет в свой дом и думает, что прокормить Мне очень сильно нравится, как автор изобразил деревья э, такими жесткими мазками, которые находятся в выпуху. То есть деревья, они выглядят очень реалистично. Мне очень сильно понравилась статуя, композиция девушки в татуировках. Она выглядит очень провокационно в наше время. Девушка полностью покрыта татуировками, и этот образ вызывающий. Тобто в наше час, коли соціальні стандарти дуже сильно вгоняють в рамки. Скульптуру носії інформації Роман Мінін розписав маркером для графіті. Розповідає, вона потрапила до його рук торік влітку. І це якраз хороший примір гармонії, форми і підтримання. Коли знаходишся в стані потоку і не боїшся щось зробити, то Працюючи з пошуком культурних кодів Східного регіону, з'явилася ідея створювати килими в техніці тафтинг та витвори із зображенням шахтарів, розповідає художник. За його словами, вони є невід'ємною частиною Донецької області – малої батьківщини автора. В основному мої роботи і картини, які на тему шахтерів, в основном они являются эскизами монументально-декоративных панно. Начинается все с линейной черной белой графики, а уже потом заполняется цветом. Одну з картин можна оживити за допомогою мобільного додатку та потрапити до віртуальної галереї художника. Картина «Соняшники» написана акрилом у 2009 році. За словами автора, це спогади дитинства. У 2014 році з'явилась серія «Свій чужий», коли суспільство почало розділятися, розповідає Роман Мінін. Каже, відчув це на собі. Комбинация такого ксеноморфа из фильма. Многие люди из Донецкой области так или иначе, вот они как бы одновременно свои и чужие. Когда резко появляется что-то ультралевое, там, ультраправое, там, черное и белое, то получается что-то третье. И вот это третье, то что появилось за, с 2014 -го года или с 2013 -го года, вот по сейчас, этого третьего, это большинство. Бо більшість є свою чужу. Експозиція Мінін-Арт діятиме в туристичному інформаційному центрі до 19 січня. Вхід вільний із дотриманням протиепідемічних заходів. Олена Черкун, Владислав Киящук. Новини на Суспільному Запоріжжя.